Таблетки каліюдиду віддають сімейні лікарі на Хмельниччині. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Аліна Костенко. За її словами, це йодна профілактика населення в разі радіаційної аварії. Чотири таблетки для кожного члена сім'ї від нуля до сорока років. Ну, в вашому випадку, це ваші всі брати, брати і сестри для Захисту щитоподібної залози після отримання сповіщення про радіаційну випадок радіаційного забруднення, тобто ви випиваєте одноразову одну таблетку, і це ваш захист щитоподібної подібної залози тільки після сигналу тривоги про забруднення радіаційним. Так про таблетки каліодиду на прийомі розповідає пацієнтці сімейна лікарка Аліна Костенко. Сама жителька Хмельницького каже, отримала пігулки на всю родину. У моїй родині вісім членів і мені видали чотири таблетки для того, щоб прийняти їх у випадку радіаційної тривоги. Сімейна лікарка Аліна Костенко каже, усім пацієнтам дають роз'яснення щодо прийому таблеток. Дозування цього лікарського засобу 125 мг – це як би ударна доза, яка захищає подібно лише подібно залозу від радіаційного забруднення. Ми пояснюємо пацієнтам, що у разі, у разі тривоги про радіаційну небезпеку вони мають одноразово прийняти дорослі по одній таблетці, тобто доза 125 мг, діти від 3 до 12 років по пів таблетки, маленькі діти – одна четвертушка таблетки. Це одноразова доза прийому цього лікарського засобу. За словами Аліни Костенко, Хмельниччина отримала 17 тисяч таблеток калію диду. Забезпечення саме цим лікарським засобом це функція органів місцевої влади. Зокрема, це завжди проводилось через систему цивільного захисту. Департамент охорони здоров'я ще в травні місяці отримали цей лікарський засоб як гуманітарну допомогу. В нас є електронна система, електронна система, відповідно якої департамент бачить потребу і наяв лікарських засобів в закладах, і відповідно до цієї потреби йшов розподіл. Тобто, в нашому випадку, йшов розподіл на всі центри первинної медико-санітарної допомоги. Ендокринологиня Галина Буздеган каже, населенню не варто панікувати – цю таблетку випивають одноразово. Діти старше 12 років, дорослі люди, вагітні жінки і годуючі мами. Діти від народження до місяця випивають лише одну восьму цієї таблеточки. Діти від місяця до трьох років одну четверту таблеточки, і від трьох років до дванадцяти років – половина таблеточки, одноразово. Коли буде офіційна інформація, лише тоді у потрібних дозуваннях потрібно випити. Але й та категорія людей, котрим приймати каліюдит, немає потреби. Після 40 років цієї таблеточки пити не потрібно. Пацієнти, у яких видалена щитоподібна залоза, які мали териоетектомію в анамнезі, пити ці таблеточки не потрібно. Пацієнти, які хворіють на таке захворювання, як тиреотоксикоз або токсичний зоб, приймати ці таблеточки не потрібно. Начальник управління з питань цивільного захисту області Володимир Панасюк каже, ситуація радіаційного фонду в області наразі під контролем. Про 30-кілометрову зону спостереження Хмельницької атомної електростанції для всього населення, яке проживає в зоні зобу. Спостереження, препарат каліюді. Це близько 31 тисячі упаковків. Щоденно, декілька разів на день проводяться заміри радіаційного фонду. От, і радіаційний фонд у нас в межах норми. От ми слідкуємо у разі якихось змін інформація буде. Негайно доводитися до населення областей. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Новини на Суспільному. Хмельницький.